Як правило, зробити генплан ділянки, рекомендація по створенню генплану розташування всіх будівель на малих ділянках 6 соток. Гарне питання, Сергію, дуже гарне питання. Блін, Олено, велике, велике, тому що на старому каналі в мене був присвячений цілий вебінар, де я показував генплан своєї ділянки, ділянки. Вона в мене Офіційно десь 9%, ось, але так трошки більше. Але все ж таки, навіть тут я підійшов дуже раціонально ось, і все, все гарно розташував. От. Так. Ну, давайте спробую хоча б трошки. Да. От, там один кадр українською мовою мені порекомендував, щоб я перед кожним вебінаром на салфетці виписував собі переклад з з руського язика на українську мову ось за що я його відправив в бан щоб він хріньів не страдав тому що якщо я буду сидити і шукати в словнику переклад на кожне слово то ви задовбитесь мене чекати отак погнали це до того, що мені хочеться быстріше, быстріше, а у вас дуже гарне питання, Сергію. Дивіться, взагалі-то на такі питання відповідь дає не просто проект, а робота над проектом. Тобто перший етап проектування – це ескізне проектування, так зване. Точніше, ескізне варіантне проектування. То ми, з, з, Галина, вона, наприклад, є декілька варі, варіантів. І вона, коли робить е, план будівлі, то вона не тільки щоб форма плану з, з урахуванням сторін світу. Обов'язково під'їзду до цієї ділянки, скільки авто треба припаркувати. Тобто буває в сім'ї дно авто, буває два авто, буває є місце для парковки гостівої, а буває ще нема. І треба, щоб все ж таки було місце це. Ось і тому формується від того, яке завдання. Який образ, який образ життя в сім'ї, то під це і формується все це. От. Але я на своїй ділянці, я пішов по-інакшому. Всі намагаються втулити в один об'єм гараж, майстерню, кінотеатр, там ще щось, да, гостьові спальні. І всі вони намагаються втулити в, ось в одно приміщення. Це погано з точки зору енергозбереження, Тому що якщо це гостьова спальня, навіщо її обогрівати взимку, коли ніхто на дачу чи в будинок не приїжджає. Для цього можна збудувати гостьовий будиночок по каркасній технології або з газоблоку, тобто по більш такій простій технології, за менше гроші, але так, щоб його можна було взимку заморозити. Тому, наприклад, я пішов так, що... По-перше, я перед своїм перед своєю ділянкою зробив місце, де може припаркуватися гостьовий автомобіль. Потім обов'язково два авто моєї Галіни зробив. Потім в нас йде будинок дровниця технічні ворота тому що я займаюся садом бабушка займається городом треба там дрова привезти якісь там добрива навоз якийсь там був там один раз у нас да чи солому я хочу привезти мені потрібна така площадка щоб я міг ось десь це робити розгружатися там і так далі тобто в оце основний будинок тут я зробив майстерня гостьовий будинок і оранжерея далі подалі від очей я зробив планую зробити ще не зробив ну, війна трошки притормозила ось тут в мене буде сарай а тут буде навіс хлопці дівчата це обов'язково якщо ви будете займатися садом але але щось майструвати обов'язково робить так щоб у вас була зона безладу тобто це зло, зона, де може бути там от в мене тут цвіточні гаршки всякі валяються за майстерню ось тут в мене є стол за котрим я працюю влітку тому що в майстерні ну, навіщо влітку стоїть в будинку тобто в мене є місце де я на повітрі це роблю навіс в мене тут склад деревини склад металу тому що я дуже багато роблю руками люблю це діло тут в мене сарай де весь інструмент всі всякі тачки газонокосилки будуть там і так далі і оце от зона теж де в мене стоїть ще один стіл тобто цей стіл під навісом в мене великий Свіси. Він під навесом, я можу там навіть, навіть під дощі працювати, але ще робоча зона котра під небом тобто відкрита взагалі. І виходить так, що коли приїжджають гості, тут в мене, наприклад, там сад, кущі дерева ось це все, все. І коли приїжджають гості, вони тут тусять от зазвичай тут, тут, тут, тут, а та зона робоча, вона так окрема, вона за будівлями, і навіть з будинку, коли тут сидиш на терасі, віддихаєш, цього нічого не видно. Тому, якщо ви будете щось майструвати, обов'язково виділяйте цю зону. Її можна, наприклад, розробити так, що може бути, наприклад, якийсь там господарський будиночок невеличкий, і тут може бути ця робоча зона. Наприклад, за цим будиночком, да? Тобто так, щоб вона теж в очі не кидалась. Але обов'язково вона повинна бути. Щось відремонтувати, щось зробити. Все одно потрібно. Зумієте? Ось. Тобто принципове це обов'язкове місце для гостьової стоянки, для стоянки ваших авто. Якщо є така можливість розділити основний будинок, там де ви будете жити постійно, і гостьовий будинок, котрий може зиму заморожуватися щоб ви його взимку не опалювали ну навіщо наприклад ну і зона майстерні зона для е, роботи з квітами тому що в мене е, ви, ви знаєте я люблю порпатися в саду е, люблю щоб було багато квітів в мене ще не все виходить але все ж таки оранжерея в мене 4 на 6 але замала і зараз би я зробив два рази більше ось ну все так, що от коли я працюю, я пішов, у мене там, я сверлю, я варю, зварюю метал, щось ріжу, страгаю, і все це проходить ось тут. Все, розумієте? Моя сім'я взагалі мене не бачить, не чує, ні, ні, ні, ні, мого, ні мого робочого безладу, нічого цього. А дворик він зазвичай чистенький, охайненький, прибраний і так далі. Ось тому, скажімо так, це для початку. <хи> От. Ну, а все ж таки для того, щоб знайти той варіант, який вам буде до, до вподоби, то треба, щоб ви зробили два-три варіанти і якби пожили е, в цьому ну, якби погралися, походили як куди ви будете ходити що ви будете робити там і так далі тобто вжилися в кожен план і вибрали для себе той який буде найбільше відповідати вашим запросам тобто тільки так ну і потім коли маленька діляночка 6 соток скоріш за все це двоповерхова будівля або мансарда якщо бюджет дуже невеличкий тобто я вже вам казав що Якщо подивитися по бюджету, то будинки з мансардним поверхом – це найбільш приємні по деньгах, по грошах. Тому що метр квадратний цього будинку буде найдешевший. Найдорожчий – це будинок одноповерховий. Потім на відсотків 15 дешевше виходить двоповерховий. І ще на 15% дешевше виходить будинок з мансардним поверхом. Ось так. Тобто ви бачите по мою, моєму вебінару, що я знаходжусь на моцарному поверсі, і дуже себе гарно тут, ну, дуже-дуже чуваю. Дуже. Ось, дивіться, кондиціонер не працює, і сьогодні не дуже спекотно, тобто і волога, і температура зазвичай нормально. Влітку, от мій кондиціонер працює десь два тижні, За все літо максимум два тижні. Тобто це коли пікова температура, там плюс 33, і так тиждень. Ось тоді в мене я вмикаю кондиціонер на мацарному поверхі. На першому поверсі взагалі ніякого кондиціонеру немає. Там температура вище 23 градусів взагалі не підіймається за все літо. Просто-напросто. Що б ви не робили? Ну, не підіймається. Ось. Тому дуже комфортно.